אנחנו מתבקשים לפתור ולחשב את y, נתון לנו שמינוס של שורש שלישי של y שווה ל-4 כפול שורש שלישי של y ועוד 5. ויעזור לנו אם נוכל לבודד את השורש השלישי. ולפתור משם. אז בואו נראה איך את השורש. הדבר הפשוט לעשות, אם אנחנו רוצים שכל השורשים יהיו בצד שמאל של המשוואה, אנחנו יכולים לחסר 4 פעמיים שורש שלישי של y בשני צידי המשוואה. אז בואו נחסר. אנחנו רוצים לחסר 4 פעמים שורש שלישי של y. משני צידי המשוואה. ואז בצד שמאל של המשוואה כבר יש לנו מינוס 1. כפול שורש של y. ואנחנו נחסר ממנו 4 פעמים שורש שלישי של y. אז נקבל 5 פעמים שורש שלישי של y. זה בצד שמאל של המשוואה. בצד ימין של המשוואה, שני אלה מתבטלים. זו הסיבה בגללה, בכלל חיסרנו את זה. אז זה מתבטל ונותר כאן 5. עכשיו, כמעט, כבר כמעט בודדנו את השורש השלישי של y. עכשיו צריך לחלק את שני צידי המשוואה במינוס 5. אז פשוט נחלק את שני צידי המשוואה במינוס 5. ואלה מתפתלים. זאת הייתה המטרה. ואנחנו נשארים עם שורש של y. שווה ל-5 חלקי מינוס 5, זה שווה למינוס 1. עכשיו, שור השלישי של y שווה למינוס 1. טוב, הדרך הקלה לפתור את זה היא להעלות את שני צידי המשוואה בחזקה שלישית. מה שכתוב כאן זה בדיוק כמו לכתוב ש-y בחזקת שליש שווה למינוס 1. אלו פשוט שתי דרכים שונות לכתוב אותו דבר. זה שקול להעלות בחזקת שליש. אז אם נעלה את שני צידי המשוואה בחזקת 3, זה כמו לעלות את שני צידי המשוואה בחזקת 3. ואפשר לראות שy בחזקת 3, מעלים את y בחזקת 3 ואז בחזקת 3, זה כמו... y בחזקת 3 כפול 3, ה-y בחזקת 1. זו הסיבה שבגלל אנחנו מעלים בחזקת 3. אם אנחנו מעלים שורש שלישי של y בח... בחזקה שלישית, זה יהיה פשוט y. אז צד שמאל של המשוואה הופך ל-y, ובצד ימין של המשוואה, כמה זה מינוס 1 בשלישית, מינוס 1 כפול מינוס 1 שווה 1 כפול מינוס 1 שווה ל-1. אז קיבלנו שהפתרון הוא ש-y שווה ל-1. עכשיו נציב ונבדוק שזה באמת עובד. נחזור למשוואה המקורית. ונציב מינוס ההיינו מינוס שורש שלישי של מינוס 1, וזה צריך להיות שווה ל-4, כפול שורש שלישי של מינוס 1, ועוד 5. נפתור ונבדש שזה מקיים את המשוואה. שורש שלישי של מינוס 1 שווה ל-1, מינוס 1 בחזקת 3 שווה ל-1, זה שווה ל -1 של מינוס 1, וזה צריך להיות שווה ל-4, כפול שורש שלישי של מינוס 1 שזה מינוס 1 ועוד 5. מינוס של מינוס זה פשוט 1, אז 1 צריך להיות שווה ל-4 כפול מינוס 1, מינוס 4 ועוד 5. וזה נכון, מינוס 4 ועוד 5 שווה ל-1. אז עובד, וזה הפתרון שלנו.